استغفر اللہ بسم اللہ اللہی باد اللہی <تصفيق> مدو کی اکثریت مرا ہوئی زلالت کا شکار ہوئی شد کا مقدر بنی ان کو عذاب نے آ گرا دنیا آ کر خاری سے اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس یہ نہیں کہ کوئی رانے والا نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا ایسا اللہ عزت کبھی نہیں کرتے اور اندار اللہ عزت کی یہ شان کے خلاف ہے اللہ روزت آپ کی اللہ اتار کی عدالت صرف والی عدالت ہے اور جب تک لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا لوگوں کو دعوت دی اللہ کی توحید کی طرف اور پھر صحابہ کرام رام دنیا کے چپے چپے پہ گئے اور پھر یہ سسٹم ایک چلتا چلتا امت کے آج بھی ہارٹ اتنا یعنی کہ محنت کی شب و روز ایک کر دیا نہ سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ اور دن رات اس مشن کی خاطر میدان میں ٹوٹتے رہے کسی پر ایک ایمان لے کر آیا کسی پر دس لے کر آئے کسی پر چندان لے کر آئے اور بہت تھوڑی تھوڑی تعداد بعض نبیوں کے ساتھ تھی لیکن انہوں نے تک نہیں حق ادا کیا ہے ایسا ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا پہلے اجمالی تذکرہ کیا ہے اب تفسیر کے ساتھ چند نبیوں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے جس میں حضرت علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا جب قوم نے ان کی مخالفت کی ان کو برا بلا کہا حتیٰ کہ نور الاسلام کی بیوی اور اسی طرح نور الاسلام الاسلام کا بیٹا وہ بھی طوفان میں درخت ہو گئے تباہ ہو گئے چند لوگ تھوڑا متصرین نے لکھا ہے اسی کے قریب یہ لوگ تھے جن کو بچے تو صاحب ایمان بنے جن کو توحید کی نعمت ملی باقی سارے جو ہے وہ عذاب کی لبیٹ میں آگئے نور نوراسلام نے ایسے عالم دعا کیا. اللہ،, میں اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو اللہ رب العزت نے عزت اور کامیابی سے کنار کیا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان نہ لائے ایمان کی دولت سے توحید کی دولت سے،, تو سے محروم رہے وہ عذاب کا شکار ہوئے والا کر اور اللہ تعالیٰ تو برباد ہو جاؤ گے ہم نے بھیجے اندر منظور منظور پھر آپ کیسے ہوا کا جن کو ڈرایا گیا جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیسا ہوا نبیوں <سؤال> کا استحصال یا باتوں کا سامنا کر آغاز عرب باد سبا, یعروس, بیعو, جو اللہ کے دیکھ بندے اور ولی تھے اور ان کے مجسمے بنا کر رکھے گئے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں جو ہے رابطوں کی یاد آتی ہے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں یہ وہ صورتیں تھیں وہ تفصیلیں تھیں جنہوں نے سر کے اندر اس قوم کو لپیٹ میں دے دیا آج بھی دی اولیاء کے کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے اولیاء کے کی خان پر درگاہوں پر بزرگوں کی اور کئی ایسے ہیں جو قدرتی کمرات تھے جو خود بھی گھبراہے بعد میں آنے والوں نے ان کی تعلیم کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ اس کو سائڈ پہ لگا کر ان کی پوجا پاٹ کرنے شروع کر دی یقیناً سرخرو ہیں ایسے لوگ جو پوجا پاٹھ کر رہے ہیں اور ان کو معبوت سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہاں پہ رب کے قریب کرتے ہیں, ہیں جوان کے, کے, جو جو کے, کے معاملہ میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے بس وہ مخلص لوگ بجے بالا کا نبی علیہ السلام کی والا علی کامل مجیب وصف الصلتا خوب قبول کرنے والے ہیں اور اللہ رب عزت نے حضرت ابوالاسلام کی دعاؤں آب صرف قبولیت سے نوازا اور نجات دی مرج چاہی لا ہم نے نجات دی واہلہ اس کے اہل کو مرج چاہی لا ہم نے اسے نجات دی یعنی ابوالاسلام کو اعلی اور اس کے اہل کو ان ایمان لانے والوں کو نکا دل عظیم بہت بڑی پریشانی سے وہ کرب عظیم جسے عظیم کہا گیا ہے جسے اللہ رب العزت نے جس سے قوم کو لپیٹ لیا اس کا تذکرہ کیا کہ ہم ہاں نے دول اسلام اور ان پر ایمان لانے بچا لیا اس کرب عظیم سے اللہ اپنی پکڑ اور محفوظ رکھا